Don't blame me دروقة وسط I don't give a shit I always الزق i don't give a shit always walk away here again ma من men travel سأروح كميكسي إسمعونا خمسة كالي فاي كالي فاي جيني فايز بلا متكايني جيني فايز بلا متكايني روابط ماعة كاملين نولو باويني <تصفيق> ربي قلد حيد داري مين ربي قلد ولا داري مين نتيق بالكوكا و هاذيك فارينة بلاش تصيط بلا ماتعيطلي نتيق بالكوكا و هاذيك فارينة عشيري انا كلي شكنتما نتيق بالكوكا و هاذيك فاينة عشيري انا ربي شكنتما كانربي بلقانا كازاريانا كم أحب مراكنا صدّل ماريوانا Don't blame me, don't blame me, don't blame me, blame me, Don't me. me, don't me, don't